Szeretettel üdvözöllek, Lukács Zoltán Gábor vagyok, a Sorslevelek vezetője. Sok szeretettel meghívlak a soron következő előadásomra. Ez május 28-án este 6 órától lesz interneten, így akár az otthonodból is tudsz majd csatlakozni. Soron következő témánk az Akasa beszélgetések egy újabb állomása, aminek a címe Noé Bárkája XXI. században. Néz körül! Nézd meg, hová halad, hová tart, miként formálódik a világ, amiben vagyunk, és azt láthatod, hogy a régi rendszer már nem működik. Valaminek változnia kell. Egyszerűen kifutottunk azokból a lehetőségekből, és teljesen kiürült az a régi eszköztár, ami mentén eddig próbáltuk vinni az életünket. Egy új korszak kapuján vagyunk, és ezen kellene együtt áthaladnunk. Mondhatnánk úgy is, hogy talán ismét eljött az ideje, hogy megérkezzen közénk Noé bárkája? Ki az, aki felszállhat rá? Ki az, akinek lehetősége lesz csatlakozni? Hogyan tudunk felszállni? Hogyan lehet erre jegyet váltani? Milyen változásokra számíthatunk, és mit tehetünk mindazért, hogy mi lehetőleg abban a részben legyünk, az emberiségnek abban a hányadába tartozunk, akiknek jobban megy majd a dolga, mint ahogy eddig ment. Elképzelhet, hogy nem mindenkire vár ez a szép új világ. Hiszen fontos, hogy megfelelő tudatszinten legyünk, hogy készek legyünk változni, haladni, meghaladni önmagunkat, és erre szeretnénk felkészíteni. Erről és ennek kapcsán más igen, és spirituális témákról lesz majd szó. Tehát a beszélgetések 2020. május 28-án este 6 órától. A Zoom nevű programot fogjuk használni. Az info.sorslevelek.hu oldalon tudsz feliratkozni az előadásra. Kélek ha csatlakoznál, időben jelentkezz, mert erősen limitált a helyek száma, és a saját otthonodból tudsz majd részt venni ezen. Az előadás előtt küldünk majd e-mailben neked egy linket, arra csak rákattintasz, vagy feltelepíted a Zoom programot a számítógépedre, de akár anélkül is csak a linket megnyitva is meg tudod majd hallgatni. Sok szeretettel várlak. Bízunk benne, hogy téged is vár Noé bárkája XXI. században.